AAT ان فیصلوں پر نظر ثانی کرتا ہے جو آسٹریلوی حکومتی وزرا ان کے محکمے اور دیگر ادارے کامن قوانین کے تحت کرتے ہیں اگر ان کی جانب سے آپ سے متعلق کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جس سے آپ متفق نہیں ہیں تو آپ اس فیصلے پہ ہمیں نظر ثانی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں بعض فیصلوں میں AAT کو درخواست دینے سے قبل متعلقہ محکمے کو اندرونی نظر ثانی کی درخواست دینا ہوتی ہے فیصلے کے ساتھ بھیجی جانے والی ہدایات میں یہ واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ آیا ہمیں اس فیصلے پہ نظر کا اختیار ہے یا نہیں اگر آپ کو اس بارے میں مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کریں نظر کے لیے ہماری ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن درخواست دینا سب سے بہترین طریقہ ہے ہمارا سسٹم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے یقین بنائے گا کہ آپ ہمیں وہ تمام معلومات فراہم کر دیں جو ہمیں نظر کی کارروائی شروع کرنے کے لیے درکار ہوتی ہیں آپ مکمل درخواست فارم براہ راست اے آئی ٹی کے دفتر میں بھی جمع کرا سکتے ہیں یا اسے ای میل فیکس یا ڈاک سے بھی بھیج سکتے ہیں سینٹرل لنک اور چائلڈ سپورٹ سے متعلق کچھ معاملات میں آپ ہمیں فون کر کے بھی نظر کی درخواست دے سکتے ہیں اکثر فیصلوں میں نظر کی درخواست ایک محدود مدت میں دینی ہوتی ہے فیصلے کے ساتھ بھیجی گئی ہدایات کو پڑھ کر یہ معلوم کریں کہ فیصلے پر نظر کی درخواست دینے کے لیے آیا مدت کی کوئی شت رکھی گئی ہے اور وہ مدت کتنے دن کی ہے اس بات کا امکان ہے کہ ہم نظر ثانی کے لیے درخواست دینے کی مدت میں توسیع کر سکیں تاہم مائیگریشن اور ریفیوجی کیسز میں اکثر ایسا نہیں کر سکتے کچھ قسموں کے فیصلوں پر نظر ثانی کی درخواست دینے کے لیے کوئی فیس نہیں دینی ہوتی جن میں سینٹرل لنک اور چائلڈ سپورٹ کے بیشتر فیصلے نیز معذوروں کی انشورنس کی قومی اسکیم این ڈی آئی ایس اور سابقہ فوجیوں کے حقوق کے فیصلوں کے علاوہ ملازمین کے تلافی نقصان کے فیصلے بھی شامل ہیں دیگر معاملات میں فیصلوں کی نوعیت کے حساب سے فیس ادا کرنی ہوتی ہے مالی مشکلات اور کچھ دیگر حالات میں واجب الادا فیس میں کمی بھی کی جا سکتی ہے اگر فیس کا اطلاق ہوتا ہو تو فیس کی ادائیگی درخواست جمع کرواتے وقت ہی کرنی ہوتی ہے نظر سانی کے نتیجے میں اگر فیصلہ آپ کے حق میں ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ ادا شدہ فیس کا کچھ حصہ آپ کو واپس کر دیا جائے فیسوں سے متعلق تفصیلی معلومات ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہے آپ کی درخواست میں کسی قسم کا مسئلہ سامنے آنے کی صورت میں مثلاً اگر درخواست نظر ثانی کے لیے مقررہ مدت کے بعد دی گئی ہے تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے اے ایٹی ٹی میں نظر ثانی کی کارروائی کے دوران آپ کو وکیل یا کسی اور نمائندے کی ضرورت نہیں ہوتی تاہم اگر آپ ایسا کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے نظر ثانی کے لیے دائر فیصلے کی نوعیت کے لحاظ سے آپ کسی وکیل مائگریشن ایجنٹ ٹیکس ایجنٹ یا اگر آپ سابقہ فوجی ہیں تو آپ سابقہ فوجیوں کے کسی ایڈوکیٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں آپ اپنی نمائندگی کے لیے کسی رشتے دار دوست اور معذوری کی صورت میں کسی ڈسبلٹی ایڈوکیٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کسی شخص کو اپنی نمائندگی یا اپنی ڈاک کی وصولی کے لیے نامزد کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں اس کی تحریری اطلاع دیں نامزد کردہ شخص کو ہم سے آپ کے حوالے سے بات چیت اور آپ کی دستاویزات وصول کرنے کی اجازت ہوگی ہم آپ کے نمائندے یا نامزد کردہ شخص کو بالعموم صرف دستاویزات کی نقول دیتے ہیں بلوم آپ کو اپنی مدد کے لیے اور اے اے ٹی میں پیش ہوتے وقت بھی ایک مددگار شخص کو ساتھ لانے کی اجازت ہوتی ہے جو کوئی رشتے دار دوست اور ڈسیبلٹی ایڈوکیٹ ہو سکتا ہے ہم آپ کو لیگل ایڈ سروسز کمیونٹی لیگل سینٹرز اور دوسرے متعلقہ اداروں کے بارے میں بھی معلومات دے سکتے ہیں جو آپ کو مشورہ اور مدد فراہم کر سکتے ہیں اگر آپ کو مترجم کی ضرورت ہو تو براہ مہربانی ہمیں بتائیں ہم آپ کی نظر ثانی کی کارروائی کے دوران آپ کو ترجمے کی مفت سہولت کی فراہمی کے لیے ایک تربیت یافتہ مترجم کا انتظام کر دیں گے اسی طرح اگر معذوری کے سبب آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو بھی برائے مہربانی ہمیں اس سے آگاہ کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے مناسب انتظامات کر سکیں آپ کی درخواست ملنے کے بعد ہم درخواست کی وصولی کے تصدیقی خط کے ہمراہ درخواست کے اگلے مراحل کے بارے میں تفصیلات بھی بھیجیں گے ہمیں جو بھی معلومات دی جاتی ہے انہیں ہم آسٹریلیا کے رازداری سے متعلق مروجہ اصولوں اور دیگر قانونی تقاضوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں آپ کی درخواست پر غور کرنے اور نظرثانی کا عمل سر انجام دینے کے لیے ہم آپ یا آپ کے نمائندے فیصلہ کرنے والے متعلقہ محکمے اور بعض اوقات دوسرے لوگوں سے بھی معلومات حاصل کرتے ہیں ہم بالعموم حاصل کردہ معلومات کی نقول فیصلہ کرنے والے متعلقہ محکمے اگر کوئی دوسرا فریق ہو اور بعض اوقات اگر ضروری ہو تو کچھ دوسرے لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں آپ کو ہم اپنے معلومات حاصل کرنے کے عمومی ذرائع اور حاصل شدہ معلومات عموماً کہاں بھیجی جاتی ہیں کے بارے میں بھی تفصیلات فراہم کریں گے ہماری پرائیویسی پالیسی واضح کرتی ہے کہ ہم معلومات کو کس طرح برتتے ہیں اور یہ پالیسی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے نظر ثانی کی درخواست پر جاری کارروائی کے عرصے کے دوران آپ بذریعہ ای میل فون یا پھر خود آکر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کرنے کے بارے میں تمام تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں نظر ثانی کے عرصے کے دوران اگر آپ کے پتے یا رابطے سے متعلق کوئی تفصیل تبدیل ہوتی ہے تو ہمیں لازماً فوری طور پر آگاہ کریں تاکہ ہم آپ سے رابطے میں رہ سکیں اس سلسلے کی دوسری ویڈیوز کو دیکھ کر ہماری ویب سائٹ پر جا کر یا ہمارے ایٹین نمبر پر ہمیں فون کر کے آپ اے اے ٹی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں براہ مہربانی اس بات کا خیال رکھیں کہ اے اے ٹی کا عملہ ہمارے طریقہ کار کے بارے میں تو آپ کے سوالات کا جواب دے سکتا ہے لیکن ہم آپ کی درخواست کے متعلق قانونی مشورہ نہیں دے سکتے